Helvede er, hvad skal man sige, ligesom det er af, af kristendommen. Jeg synes, det er det, er det tema, som, som øh, for det første jeg nok har svært ved overhovedet, når vi snakker om den kristne lærer. Men det er også et vigtigt tema, fordi det handler noget om, hvem Gud er. Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Gud vil simpelthen, at alle mennesker kommer ind i, i hans himmel på den nye jord, ender deres evighed i paradiset. Øh, men alligevel er det ikke det, der sker. Også i ugo Dem, der kommer med, det er dem, som siger, ja, jeg vil gerne tage imod den gave, så det rækker mig. Dem, der siger nej, eller undlader at tage imod det, de kommer ikke med. Ikke fordi, de er mindre værd, ikke fordi, de har mindre fortjent det, men simpelthen fordi, de tog ikke mod gaven, der den blev rakt. Altså, jeg vil ikke sige, at jeg aldrig tænker på helvede, for det gør jeg. Også fordi, når jeg forkynder og skal præde godt tekster, så bliver helvede nævnt. Men jeg tror, jeg laver sådan en barrikade i mit hoved, hvor jeg ligesom, Prøver at lade være med at tænke på, at det handler om rigtige mennesker. Øh, for det gør simpelthen så at tænke på. Man føler, at hvis man snakker om helvede, så kommer man automatisk til at dømme mennesker. Altså at, at gør nogle kristne til bedre og så nogle ikke kristne til dårlige mennesker. Noget sådan. Så Jeg tror faktisk, det kan være rigtig svært. Sådan har jeg det i hvert fald selv. Øh, for andre, der, der handler det simpelthen om, at der er nogen, der simpelthen nægter at tro på det. Sådan følelsesmæssigt så har jeg lyst til nogle gange at ligesom sige, ej, Rob bad, måske, måske, måske er det den vej, skal gå. Jeg kan godt følge det med tanken om, at der er nogle mennesker, man elsker og holder af, at man kan jo ikke bare lade, som om de bliver kristne. Eller kan vi godt sige, at islam er måske også en måde at komme ind i Guds rige på, at de er også gode mennesker, så de bliver nok også et frældstid sidste andet i altså, jeg, kan, jeg har sagtens følelse, som jeg følge det, men, men det, er, det er meget klart imod Bibelen. For Gud, der er det ikke så meget et spørgsmål om, er menneskerne sådan lidt bedre, end de var i går, eller er det sådan, øh, øh, kan de nu finde at øh, holde op med at bande. eller, eller et det, det ikke så meget det, som, som, som, som Gud fokuserer på, Gud fokuserer på, er de fuldkommende, eller er det ikke? Er de lige så hellige som jeg er hellig, eller er de ikke? Er de lige så, så rene og fuldkommen som Jesus er, eller er de ikke? Og hvis de ikke er, så er de ikke gode nok. Så er de ikke gode nok til at blive reddet. Det kan godt være gode mennesker, men det er ikke gode nok til at komme ind i paradiset. Øhm, øh, og den eneste måde, vi kan gå hen og blive hellige og gode nok, tilpartigt til Guds nye jord, det er at tage imod tilgivelsen. Ikke ved at lave os om, ikke ved at selv at prøve at tage os sammen, men simpelthen ved at tage imod tilgivelsen og sige, Jesus, nu må du tage over. Det må være dig, der, der, der redder mig i gribe Det allervigtigste at sige om Gud, det er, at han er kærlighed, og det betyder helt konkret, at han elsker os. Han elsker hver eneste af os, og vi er så værdifulde for ham. Altså virkelig. Og det kan godt lytte som i floske men det er så vigtigt for Gud. Han elsker os overalt. Og lige så meget, som hans passion og lidenskab er for os, lige så meget elsker han retfærdighed og sandhed. Og derfor så straffer han, hvis vi ikke slipper skylden. Så det er vigtigt at et eller andet sted, at vi, at vi hvis der er nogle ikke-kristne, der tænker, hey, jeg bliver nødt til at, at, at, at, at, at prøve at sætte mig ind i, hvad er det, det handler om det her? Kan det være rigtigt? Og hvis vi finder ud af, at det der med Jesus er sandt, så, så sig tak for at tage imod det. Og for og for os kristne, prøv ikke at negligere budskabet, budskab, men prøv at høre alvoren i det. Og lad det blive en drivkraft for os. Ikke at lukke os ind i sov, men at handle på det. Og dele det gode budskab med et omkring os. De videoer, du finder her på siden, de handler om Jesus. Har du lyst til at følge kanalen, så kan du klikke på den lille røde knap. Eller like vores Facebook-side, hvor du ofte også kan komme i kontakt med de medvirkende. Håber vi ses.